Hej! I denna film ska vi ge exempel på hur man kan använda en smarttelefon, pekplatta eller vanlig luxmätare för att hitta sambandet mellan ljusstyrka och avstånd till en ljuskälla. Ljussensorn i en smarttelefon finns vanligen placerad högst uppe i mitten på framsidan. Teoretiskt så gäller sambandet att avståndet i kvadrat och ljusstyrkan är omvänt proportionella. Deras produkt är konstant. Genom att utföra ett experiment där vi varierar avståndet och mäter ljusstyrkan ska vi försöka bestämma konstanten k i modellen. För att utföra experimentet behöver man en lampa, en lamphållare, en linjal, en smarttelefon med installerad ljusmätningsapp och ett kalkylprogram eller papper. Lampan fästs i en ställning och lyser rakt ner på mobiltelefonens ljussensor. Avståndet mellan lampa och mobiltelefon ändras och ljusstyrkan mäts och noteras för varje avstånd. Centrala matematiska begrepp som dyker upp i denna laboration är omvänd proportionalitet, oberoende och beroende variabler, grafisk framställning och tolkning. Hur kan vi då matematiskt bestämma konstanten k? Det finns åtminstone fyra olika sätt. Kurvanpassning med kalkylprogram. Då övar man verktygsanvändning och överlämnar själva beräkningen åt programmet. Man kan ställa upp och lösa ett optimeringsproblem som minimerar felet mellan mätdata och modell. Denna metod kräver att man behärskar derivering och minimering av funktioner. Man kan också linearisera modellen och anpassa en rätt linje till meddata. Då kan vi tolka linjens riktningskoefficient som konstanten k. Detta sätt kräver inte avancerad matematik och fördelen är att man kan bestämma konstanten helt grafiskt. Slutligen kan vi relatera till principen för omvänd proportionalitet och via den uppskatta konstanten k. Denna metod kommer, kommer vi nu att studera lite närmare. Vi börjar med att titta på ett typexempel på omvänd proportionalitet. Vi utgår från ett redblock med volymen 5 kubikmeter. Om redblocket har kvadratisk basyta med sidlängden x och höjden h gäller det att basytan och höjden är omvänd proportionella. Om vi multiplicerar x i kvadratvärden och h-värden erhåller vi alltid samma konstant, talet 5 i detta fall. Om produkten av två variabler är konstant är variablerna omvänt proportionella. Grafiskt sett ligger rätblocken med volymen 5 kubikmeter längs en hyperbelbåge. Nu tillbaka till våra insamlade data om ljusstyrkan. Vårt experiment gav följande värden. Vi sätter in en kolumn med r-kvadratvärden för att få samma struktur som i det geometriska exemplet. I detta fall blir produkterna inte exakt lika eftersom all experimentdata innehåller olika typer av fel av olika typer av medfel. Vi kan dock enkelt beräkna medelvärdet av produkterna och på så sätt få en uppskattning av modellens k-värde. Vi har nu bestämt sambandet mellan avstånd och ljusstyrka och kan uttrycka det som en ekvation eller grafiskt. Detta var ett exempel på hur man kan använda ljussensorn i en mobil för att samla in mätdata och analysera det. Sambandet mellan avstånd och ljusstyrka bestämdes genom att relatera till omvänd proportionalitet. Lycka till med ljusmätningarna!